مفتی صاحب پہلے تو یہ فرمائیے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے پھر اس بار مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں اور بہت عمدہ دو ٹاپک آپ نے چوز کیے جی. ہیں کہ نقاب کا مسئلہ انٹرنیشنل ورلڈ میں خاص طور پر یورپ میں پیش آ رہا ہے اور دوسرا اسلامی ذبح کے حوالے سے بہت شکوک و گات رہتے ہیں تو دونوں ٹاپک آپ کے بہت شاندار ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اچھے انداز سے اس پر گفتگو کی توفیقت جہاں تک نقاب کا تعلق ہے اصل میں نقاب و حجاب کا جو مسئلہ ہے قرآن و احادیث اور فقہ اسلامی کی جتنی متعدد روایات اور, اور متارز روایات ملتی ہیں کیونکہ مختلف مواقع پہ مختلف طرح کے احکام ہیں اس حوالے سے تو اگر ان کو اپنے اپنے موقع پہ نہ رکھا جائے تو آپس میں معاملہ گڑ ہو جائے گا اور صحیح مسئلہ پتہ نہیں چلتا تو اس لئے میں جتنی بھی متعارض اور متعدد روایات اس کا خلاصہ نچوڑ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ بلا ضرورت عورت گھر سے نہ نکلے یعنی اس کے تین درجے بنتے ہیں جتنی بھی روایات ہیں چانچے بلا ضرورت گھر سے نکلے ہی نہ اور گھر کی چار دیواری سے وہ پردہ کرے چنچے قرآن کری میں اس کا بھی قرآن فی بوتن تو اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو والا تبرجنا تبرج تبرجن الجاہلیہ جاہلیت کی طرح جو کھلم نہ پھرو تو گویا کہ یہ آپ کو گھر کی چار دیواری ہی کو پردہ بنا دیا کہ آپ گھر سے نکلے ہی نا سبحان اللہ یہ جو ہے وہ پہلا درجہ دوسرے کہ اگر ضرورت لاحق ہے نکلنا پڑتا ہے تو آپ کیا کرے تو اگر کوئی ضرورت لاحق کے باہر نکلنا ہے تو پھر دیکھ کے خارجی حالات سازگار ہیں یا سازگار نہیں ہیں یعنی اس معنی میں کہ کسی ضرر کا اندیشہ ہے یا نہیں کوئی ضرورت لاحق ہے یا نہیں اگر ضرر یا ضرورت کسی قسم کا کوئی اندیشہ ذر کا نہیں ہے اور خارجہ حالات آپ کے موافق ہیں پھر آپ پورے بطروں کو ڈھاپتے ہوئے ایون ہے کہ آپ چہرے کو بھی ڈھانپ کر صرف راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کھولا رکھیں اور اس ہاتھ میں آپ نکلیں اور اپنی جو ضرورت اس کو پورا کریں لیکن اگر جو خارجہ حالات سازگار نہیں ہیں اور اندیشہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے نقاب کر کے پورے بدن کو ڈھانپ کے نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے ہو سکتا ہے جیسے آپ مغربی دنیا کے اندر لوگ پھپتے اڑاتے ہیں جی کبھی ایسا بھی ہوا کہ خواتین پر بوتل مار دی انڈے مار دیے جی پھر آوازیں لگائیں ٹھیک ہے یا یہ کہ سیکورٹی ریزنز ایسے ہیں حساس جگہ پہ انسان جاتا ہے پھر ایئرپورٹ پہ جاتا ہے یا اور ایسی اداروں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ بالکل نقاب لگی ہوئی خاتون جب جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسک ہے سیکورٹی رسک ہے آپ ہمیں دکھائیں کہ چہرہ دکھائیں مرد عورت ہے کون ہے تو اگر ایسی حالت پیش آ جائیں تو پھر جو ہے مسلمان عورت کے لیے چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے ہار اتیلیاں اور چہرہ کھلا رکھ کے وہ جو پورے ابایا اپنے بدن کو ڈھانپ کے نکل سکتی ہے اور یہ عین شری پردہ ہوگا یہ خلاف شرع نہیں ہوگا کیونکہ ہر سچویشن کو اپنی نوعیت پہ اگر رکھیں گے تو پھر ہر ایک کا حکم واضح ہو جائے گا تو یہ ہے اصل خلاصہ کہ جتنی بھی قرآن آیات ہیں یا حادثۂ طیبہ میں واقعات ہیں یا احکام ہیں اسی طریقے فقہ اسلامی کی جو تفصیلات ہیں اس کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ ان حالات کے تحت اگر پردہ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے اور وہ چہرے کا اگر کھلا رہنا اسی وجہ سے فوقا نے چہرے کو جو سطر میں شامل نہیں کیا لہذا اس کی اجازت دی ہے کہ اگر چہرہ کھلا رہا تو آپ یہ اس عورت میں اگر آپ نکلتے تو وہ کوئی غیر شریک دام نہیں ہوگا یعنی اگر چہرے کو نہیں ڈھانپا تو بھی آپ دینی لحاظ سے کوئی احکامات کی وائلشن نہیں وائلیشن نہیں کر رہے یعنی شریف پردہ ہو اور آپ اس کے مطابق کیونکہ چہرے کو صدر میں شامل نہیں کیا اور بہت سی آدھی اس پر دال ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ وجہ کہ قرآن قریب غزے بسر کو حکم دیا ہے کہ مرد عورتوں سے غزے بسر کرے سر نکاح جھکائیں اور عورتیں مردوں سے کریں اب عورتیں مردوں سے کیوں کریں اس لیے کہ مردوں کا چہرہ ننگا سبان ہے, ہے اسے نگاہ جھکا کر بات کریں ان کے چہرے پہ نگہ نہ پڑے اور جو ہے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے نگاہ جھکا ہے اس کا مطلب عورتوں کا چہرہ ننگا ہے اور بھی غزے بسر کا حکم دیا سبان ہے سبان اس وجہ سے چہرہ کھلا رہنا یہ خلافی شریعت نہیں ہے